كل الناس بلسان بط ما يمانش بيك انا اتكلم بالفلوس عشان لساني مقوطيش زميلي لو مادة هنشيلك وللأسف ما اشتكيش الشغل هتتعب عالفاضي انا جوا دماغك لو بعيد لو بعيد زميلي احنا روحوشي بنعديك مرة فكر نيجا سكي هقتل كباتير واشغل تشي مفروضه مفقودة زي حمل الوثير زميلي على قدي من الناس أولا ما الناس بتبص للي فيدي وكل شئ بيجي فا الناس اللي ترازيني حتى لو سميلي هتجيلى دغري وتلاقيني لو طلبت عيني مليش في جاريه مانا وجعها على غيني كلها دايره عالمصالح وانا مابحتاجش شيء احنا بقينا نجوم فالسما وانتوا زميلي بقيتوا فينا عادات كتيره بالطريقه الماديه عند بعيرين زميلي قلبك اللي جايبك كل زميلي جايبيه ياه فاكس فاكس فاكس فاكس فاكس فاكس فاكس, فاكس, فاكس دي ناردي من البرج مستني صبر للمغرب وصلت ليل قبل بيتي وسعت مني قمتي شايفة لسه باي ناس مش بتسمعني بلف جول ودماغي بتكون من عندي انت محل زميلي وانا اللعبه دوله شغل عايزه اول في اللعبه وكل الناس كانت بعدي